تخيل نفسك مخلوع وقبل ما تستغرب السؤال انا عاوزك تتخيل نفسك كراجل مصري انت مخلوع وقبل ما تفكر كده في اجابة السؤال ده فعايزك الاول تعرف ايه الفرق بين الطلاق والخلع في القانون المصري اولا الخلع اسرع من الطلاق للضرر وده يعتبر اشهر فرق معروف للجميع والسبب راجع ان الخلع مش محتاج اثبات لسبب على عكس الطلاق للضرر بيحتاج اثبات ثانيا في الخلع الزوجة بتتنازل عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر عكس الطلاق للضرر الزوجه تحتفظ بجميع حقوقها ومنها نفقه المتعه والعده والمؤخر ثالثا الخلع ما فيش فيه استئناف للحكم بمجرد صدور الحكم تعتبر الزوجه الحكم نهائي ليها بعكس الطلاق للضرر بعد صدور الحكم من حق الزوج استئناف الحكم رابعا في الخلع لازم الزوجه ترد مقدم الصداق للزوج اما في الطلاق للضرر الزوجه ما بترد المقدم بل بالعكس بتحتفظ بيه هو والمؤخر خامسا الخلع ما بيأثرش على شقه الزوجيه ولا كمان في الطلاق للضرر في الحالتين الزوجه بتحافظ على مسكن الزوجيه لو كانت حاضنه ودلوقتي انت تقدر تجاوب على السؤال لانك عرفت دلوقتي الفرق بين الطلاق والخلع